Постійний читач, 80-річний Микола Гонтар під керівництвом бібліотекарки Пироговецької книгозбірні Мар'яни Станіславської навчається користуватись комп'ютером та інтернетом. – Щоб нажати назад і повернутися, можна або стрілочку, або просто відкривати в іншій вкладці, наприклад. Нажимаємо правою кнопкою миші ось цієї, відкрити ссылку в новій вкладці, вона відкриває. Чоловік каже, уроки комп'ютерної грамотності відвідуватиме. – Цікаво, тому що я не знав, не користувався ним ніколи цим комп'ютером. Цікаво би знати, як воно, що до чого. 14-річна Єлизавета Люськова у місцевій бібліотеці прочитала багато книжок. Розповідає, перевагу надає саме друкованому, а не електронному виданню. – На мою думку, література набагато цікавіше інтернету. Ну, навіть якщо в інтернеті читати книжки – це не так цікаво. Єлизавета зізнається, вдома навчає свого дідуся комп'ютерній грамотності. Літні люди, вони не розуміють, що таке комп'ютер, і їм треба це все об'ясняти, адже вони привикли більше до літератури книжок. І щоб зараз, можна сказати, заставити літню людину бути в комп'ютері, це майже нереально, Комп'ютери для користувачів бібліотека отримала півтора тижні тому, розповідає бібліотекарка Пироговецької бібліотеки філії номер 18 Мар'яна Станіславська. За її словами, у книгозбірні обслуговують 700 жителів села. Раніше бібліотекарка користувалася своїм комп'ютером, зараз тут працює два нових, які отримали за програмою «Дія цифрова освіта». – Нещодавно до мене звернулася наша сільський лікар за допомогою. Допомогти їй показати, як перереєструвати. У системі Медікс людей. І я й у цьому допомогла. Люди пенсійного віку приходять, але так, з острахом ставляться до. Вони бояться, скажімо так, цих агрегатів. Але я їм пояснюю, Зараз у Хмельницькому 15 офіційних хабів цифрової освіти на базі міських бібліотек. Ще 14 книгозбірень додалось у селах Тергромади, розповідає заступниця директорки Центральної бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Світлана Сінькова. Ось нещодавно отримали вісім комп'ютерів за проектом національної освітньої платформи «Дія цифрова освіта». Це бібліотека в бібліотека філія номер 18, Масівецька бібліотека філія номер 22, бібліотека філія номер 27 у Водичках і Богданівецька бібліотека філія номер 5. Мешканці сіл можуть приходити в цю ці, ці бібліотеки і власне переглядати навчальні серіали, які є на освітній платформі Дія Цифрова освіта, і навчатися використовувати онлайнові сервіси і, взагалі, навчатися цифровій грамотності безкоштовно. Загалом за програмою Дія цифрова освіта Хмельниччина у травні цього року отримала 300 комп'ютерів для сільських бібліотек. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.